Včera večera smilu som bol, O žiadnej nemoci som nepočul Od včera upadla mi do nemoci Ani som všej ja z ňu nerozlučil Povid mi mami lásce boli kto to nie chce sa hojí. Bol ruce, bolí ma moje serce, že ja už nebudem tvoja vec. A keby si, milá Boh, povolal, taky bym si pohryp urobí zdal. Zvonov zvonic, na všichničských truboch trubic a pod tmavých hrobce vyprováziť. Párobci z Valalace budú nesť, voľskové švíčečky budú ho. A dívky pod partami a sam še zverbujem s husarami. Parovci pod a pod partami a sam še zverbujem s husarami.